Reacția ministrului leudat de admiratori: Oare nu deranjez pe cineva? Ministrul tineretului e-sportului, Ioana Bran, a reacționat vineri la Antena 3, după ce în presa a apărut informaia aceasta, cea i-a pus doi consilieri pe din bani publici să sune la o emisiune, și se de-a drept admiratorii ai acesteia. Nu am cunotin de aceva, ceva, dar mi se pare totuși ciudat ce oameni din minister contactează presa și dau astfel de informații. S-ar putea, oare nu deranjez pe cineva? În momentul în care eu am venit în acest minister, eu am spus că n-am să accept nimic ilegal. Mi se pare ciudat faptul ce anumi angajai ai Ministerului au făcut o asemenea micare împotriva mea. Acest gen de articole. Dar au spus ce au primit informații din Minister. Vocile sunt similare, am auzit -i eu. V-am spus ce n-am nici eu cu de aceva, ceva, nu am aprobat a ceva, a spus Ioana Bran, la Antena 3.